Ma ootan ja põnemaid asju teha ja kõigi 500 vi reikide söölge teha. Ma ootan seeki. <laughs> Ma ootan leiutamist erinevaid toite ja põnevast. Ma ootan prototipi tegemist ja sushi-maitmist. <laughs>